Ситуація стабільно важка, дуже справді вже котрий тиждень, котрий, тиждень, котрий місяць, починаючи там, з червня, з липня, Бахмут постійно обстрілює. Говорити про обстріли 12 населених пунктів – це так, але насправді набагато більше постійно, ну, я б сказав, перманентні йдуть обстріли всіх прилеглих територій, тобто не самого міста Бахмут, але і навколишніх сил, навколишніх посадок, лісів, там, ну, тобто полів, те, що є на південь і на північ від Бахмута, аж до Вдівки, аж до Мар'янки, і на північ аж до Солідару. І, ну, під постійним цілодобовим тиском, і все це супроводжується тим, що ворожі штурмові загони, чи то вагнерівці, чи це е, одноразові мобіки, чи це зеки, чи і ще хтось е, намагається просуватися, штурмувати наші позиції, і доволі часто бувають бої, от зокрема, е, наш батальйон «Свобода» у складі 4 бригади Національної гвардії е, доводилося відбувати атаку там і на відстані в 30 метрів, тобто по декілька атак е, за відбувається на цьому напрямку і тому ну насправді ситуація доволі критична повторюсь через те що місто Бахмут руйнують оцим вогненим валом але величезну кількість ворожої артилерії яка а, причому руйнує все методами накриття квадратами тобто вони не вибрано ну, тут певне Певно, є добре те, що вони не прицільно стріляють, не так сильно виявляють цілі Збройних сил України, Національної гвардії, а вони накривають квадратами приблизно те, де там є, ну, те, що вони знають, те, що вони хочуть. Те їм замани, заман, ну, захотілося накрити квадратами. От, власне, в цьому і є величезна складність. Ну і повторюсь, в цих умовах залишаються пріоритетом для Збройних сил України, для Національної гвардії. Це збереження життя кожного військовослужбовця, кожен, хто герой в цих жахливих погодних умовах. Ви бачили, наскільки тут вночі холодно, вітер Пробирає а зараз ну, от плюсова температура в. Стануло, мокро, все промикає, окопи, за, ну, окопи затоплює, бліндажі затоплює, і е, техніка грузна в цих болотах. Тому ми маємо говорити, окрім того, що важка ситуація на фронті, ще важка ситуація через постійні штурми і постійні обстріли важкої артилерії і танків, ми маємо говорити про боротьбу за побутові умови в, в, в зв'язку з дуже поганою погодою. А, звісно І Ви говорили По суті Бахмут Півроку вже триває Наступ окупантів на Бахмут Дякую дуже збройним силам Дякую вам, що ви його тримаєте І от повідомлялося Про те, що Вони туди кидають свої елітні підрозділи А ви вжили от такий вислів Який мені я запам'ятав Одноразові мобіки Вже не вистачає еліти Вже кидають гарматне м'ясо на передову ну це вислів про одноразових ми почули по перехопленню в червні місяці на початку червня в Сєвродонецьку це вони так називали солдатів яких вон їм не жалко тобто на швидкоруч мобілізованих тоді ще окупанти не проводили повномасштабну мобілізацію в Мордові, проводили на окупованих територіях в Донецько-Луганській області. І оцих от мобілізованих вони називали одноразовими, тому що їм не давали доволі часто ні бронежилети, ні належної амуніції, каски металеві, автомати, таке враження, що вони побували вже у когось, другого чи третього в руках, тобто, ну, там, рж ржаві автомати доволі часто їм видавали. Ну, до такого доходило, тому, ну, я... Я і наші побратими доволі часто цих от мобіків, цих зеків називаємо одноразовими солдатами, тому що їх вистачає тільки на е, один штурм. Після цього штурму вони лишаються добрими е, на нашій землі.